دم بارد وهادي قوي قوي قوي قوي. آه يعني بتحلف يا حبيبي في التجاره بس. بتشتم يا حبيبي في السواقه بس. بتنمي يا حبيبتي كلام بنات يا ابونا. آه بتضايقي من حد الوحشين بس يا ابونا. الوحشين ده بتوع خطيتين ادانه وبتاع. طيب اوقات بتشتم حد يا حبيبي ان بارتيكول لا ما بشتمش وما بديش انا بقوله بصفته يعني هو بيبقى صفته كده صفته كده يعني صفته كده وبعدين المسيح قالها في كتاب مقدس ايها الغني الغبي مش قال كده المسيح قالها ولا ما قالهاش فدي اسمها خطيه ما بتوجعش الضمير لدرجه ان اي واحد من الشباب يجي دايما عاده يشتكي من خطيه مزمنه تعبه كده وبعدين اقول له بقيه الخطايا يقول لي خلاص قول له فين بقيه الخطايا يعني اللي نائح ومعلم في جسمه ايه؟ المزمنه، طب بقيه البراغييت اللي بتقرص مش حاسس بيها خالص بالرغم ان كل برغوت من دولة فيه سم ممكن يموته، شوف مش حاسس خالص اسمها عادي عادي عادي لدرجه انا حكيت لكم قبل كده بقول للواحده نميمه، بتقول لي هي ايه نميمة؟ قلت لها يعني نتكلم على سيره حد بايماءات مش لطيفه ويكون هو مش موجود كده يعني كلام كده كانت بتبالغ قوي كانت مش عارف تقول لي يعني دي نميمه؟ قلت لها اه. قالت له دي خطيه؟ قلت لها اه. قالت طب استنى بقى. قول لي نتكلم في ايه؟ يعني مش نلاقي حاجه تانية نقولها غير كده. لان مش حاسه ان دي خطيه، اتضايقت ان عرفت ان دي خطيه. لان طب هنتوب عنها ازاي؟ ودي اسمه الصور بتاع الخطيه الايه؟ العاديه. يعني انت بتكذبي على جوزك في حاجات بسيطه كده خنسرة فلوس ومش عارفه ايه كده وكد ولما ماما تكلمني ست مرات في اليوم اقول كلمتني مرتين عشان هو بيقول ان مكالمات كتيره. حاجات بسيطه كده يعني بتكذبي على هو ده جذب؟ ده مش جذب دي حكمه دي حكمه الست الحكيمه تحافظ على بيتها يا ابويا. طب ما في حاجه اسهل انك تتفقوا على حاجه انتوا الاثنين وما تكذبيش. به هو دي بقى اسمها ايه؟ الخطيه العاديه انك انت تعملها. طب انت النهارده زعقت بحد؟ اه ثلاثة مين الثلاثه دول حد في البيت وحد في الشغل وحد مش عارف مين طب يعني ما اتاسبتلوش ايه ليه يعني انت زعقت مين ماما ماما ماما انت عارف المسيح قال على اللي يشتم ابوه او امه او يعني يزعلهم دوت عقوبته ايه اللي يشتم او يضرب لازم يرجم دي في العهد الجديد برضه الرجم ده في العهد الجديد يعني المفروض نعمل في ستك ايه يعني لما ماما؟ لا لا لا لا لا لا ابونا انت مكبر الموضوع ماما طيبه جدا جدا جدا اطيب ام في الدنيا يعني انا اقولها كده تقول لي بعد الشتيمه تقول لي تشرب شاي يا حبيبي شوف طيبه قلب ماما يا حبيبي ما بتكلمش على طيبه قلب ماما بتكلم على اسوة قلبك اللي هتوديك في داهيه انك انت استبحت انك انت تزعق في ماما وتقول حاجي وبعدين لو اقول طب ازاي بتزعق في ماما تقول لي زنانه كده كده ايوه بس هي لسه ماما ولسه الوصيه بتقول اكرم اباك وامك لو في وصيه بتقول لك اشهد في ابوك وامك هعلمها لك بس مفيش الحقيقه الوصيه دي بس عادي عادي واحد يقول لي يا ابونا انت انا كل ما باجي الكنيسه بتسد نفسي قول له لي تقول لي طلع لي خطايا ما كانتش موجوده في الليسته هي ناقصه طب يعني نعمل ايه قول من فضلك يا ابونا حطها تحت بند عاديه عادية دي بتريح ضميري اوي اوي اوي قولنا كام سور دلوقتي لازم تهده؟ تلاتة نمرة واحد سور الخطية